السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال؟ أسف على غيابي الطويل الذي دمى تقريبا حوالي أربعة أسابيع لم أستطع عمل فيديو في المرات السابقة بسبب المناسبات كالأعياد والضيوف فلم شغل بالقناة وقررت أن أضع إستعمال زمن خاص بقناتي سننزل فيديوهات تعليمية كفيديو الخمر السابق أتمنى أن تشاهدوه في الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع وفيديوهات تتحدث عن أحدث الأخبار العالمية يوم الجمعة كل أسبوع وسننزل فيديوهات على الخامسه مساء بتوقيت الجزائر وفي هذا الفيديو أريد منكم أن تطرحوا أسئلتكم في التعليقات سواء علمية أو شخصية وأردت أيضا أن أنصحكم بفعل ما يقوله الفيديوهان الاتيان single day اتمنى منكم تفعيل الاشتراك والجرس واللايك والنشر دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم